Tervehdys taas Liito ryn perjantai-vinkkauksesta ja samalla myös vihreää valoa yhdenvertaisuudelle. Tämä on järjestyksessään 10. perjantai-vinkkaus ja aiheena on mielen hyvinvointi. Ensi sunnuntaina 10.10. .10. vietetään vuosittaista Maailman mielenterveyspäivää. Tänä vuonna näytetään yhdessä vihreää valoa yhdenvertaisuudelle, ja muistutetaan siitä, että jokaisella, jokaisen nuoren mieli on arvokas. Tästä syystä perjantai-vinkkauksen aiheeksi valikoitui mielen hyvinvointi. Tällä viikolla olen koonnut Liito ryn jäsensivujen terveystiedon materiaalipankkiin mielen hyvinvointiin liittyviä materiaaleja. Niitä löytyy jo runsaasti, mutta laitathan viestiä somekanavien tai sähköpostin kautta, jos löydät materiaalin, joka sinne kannattaisi vielä lisätä. Voit lähettää vinkkejä myös Liito ryn jäsensivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Vilkaistaan tänään Maailman mielenterveyspäivän materiaaleja, perehdytään hieman tarkemmin Vahvistamon hyvän mielen treenivihkoon, vilkaistaan Chilla-sovellusta sekä tutustutaan mielenterveyssisältöjä tuottavaan kiinnostavaan somepersonaan. Käydään ensin kurkaamassa tätä Liiton materiaalipankkia, eli ensin tonne jäsensivuille ja sieltä valitset tuon materiaalipankin. Ja täällä on valittavissa terveystiedon ja liikunnan materiaalipankit ja nyt otetaan tämä terkan puoli. Ja tuosta löytyykin heti neljäntänä Mielen hyvinvointi ja tässä pääsivulla on tämmöistä yleistä materiaalia ja sitä löytyy jo tosi paljon tonne alas asti. En viit tiedä, rullata. Ja sitten on muutamia aihealueita ehtinyt koota esimerkiksi itsetunto, itsetuhoinen käytös. Ja sitten löytyy esimerkiksi pelejä ja sovelluksia. Käy ihmeessä kurkkaamassa nämä sivut. Ja sitten vielä perjantai-vinkkaussivut, jotka löytyy ton linkin takaa. 10.10. vietettävää maailman mielenterveyspäivään liittyen käy kurkkaamassa Mieli-ryn seitsemän vinkkiä nuoria kohtaaville aikuisille. Täällä on yksinkertaisia kivoja vinkkejä, kuten bongaa vahvuuksia tai ole avoja, opin nuorilta uutta. Tai kokeile vaikkapa mitä mielessä testiä yhteisen jutteluhetken tueksi nuoren kanssa. Testi on tarkoitettu tehtäväksi yhdessä aikuisen ja noin 13-20-vuotiaan nuoren kanssa. Löydät sivulta ohjeen testiin. Testissä on yksinkertaisia kysymyksiä ja ne on varsin nopeasti tehtävissä, mutta jokaisen kysymyksen sekä loppuratkaisun jälkeen kannattaa kuitenkin pysähtyä yhdessä juttelemaan heränneistä ajatuksista. Seuraavaksi katsotaan hyvän mielen materiaaleja nuorille. Löydät materiaalit Vahvistamon sekä Mieli sivuilta. Hyvän mielen materiaalit koostuvat kolmesta osasta, Hyvän mielen treenivihkosta, ohjaajan oppaasta ja vuosikellosta. Hyvän mielen materiaalit on jaettu yhdeksän mielenterveystaidon ympärille ja näitä mielenterveystaitoja ovat arjen valinnat ja voimavarat, itsetuntemus ja vahvuudet, tunnetaidot, ihmissuhteet ja kaveritaidot, turvaverkko, selviytymistaidot, tietoisuustaidot, arvot ja asenteet, unelmat ja luottamus elämään. Ladattavat materiaalit löytyy sivun alalaidasta. Aivan kuten fyysistä kuntoa, myös mielen hyvinvointia voi vahvistaa. Hyvän mielen viihkon tarkoitus on haastaa nuorta pohtimaan asioita, jotka vaikuttavat omaan mielenterveyteen. Tehtäviä voi tehdä yksin tai ohjatusti. Taustalla vilisee nyt materiaalin tehtäviä yhdeksään eri mielenterveystaitoon liittyen. Kurkistetaan materiaalin keskeltä löytyvää mielikartta-tehtävää. Siihen on tiivistetty ajatuksia kaikista mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Katsotaan seuraavaksi hyvän mielen treenivihkon ohjaajan opasta, johon on koottu helposti käyttöön otettavia nuoren mielenterveystaitoja ja vahvistavia tehtäviä. Sisällysluettelosta voi nähdä, että täällä löytyy ohjaajalle tietoa ja liitteestä. Harjoituksia samasta aiheesta oppilaille. Oppaasta löytyy siis lyhyesti tietoa mielenterveyden edistämisen eri osa-alueista. Ja sitten täältä tehtävistä löytyy erilaisia purkukysymyksiä näihin mielen treenivihon tehtäviin. Tehtävien kestot vaihtelevat 15-30 minuuttia. Hyvän mielen vuosikello ohjaa pohtimaan keinoja, joiden kautta työyhteisön jäsenet voivat edistää nuorten mielenterveyttä päivittäisessä työssään. Vuosikello soveltuu hyvin myös kouluun. Arjen toimintoja tarkastellaan mielenterveyden edistämisen silmälasien läpi. Vuosikello on jaettu kalenterivuoden mukaan ja siinä käsitellään samoja teemoja kuin muissa Hyvän mielen materiaaleissa. Vuosikellon tavoitteena on kehittää siis työyhteisön toimintaa. Materiaalista löytyy selkeät ohjeet vuosikellon työstämiseen ja työstäminen on kuvattu vaihe vaiheelta. Tutustutaan seuraavaksi Chilla-sovellukseen. Se on ilmainen ja suomenkielinen sovellus, jonka avulla yläkoululaiset voivat vähentää stressiä, ahdistusta ja jännittämistä muun muassa uusien ihmisten tapaamisessa, tunnella viittaamisessa tai koe sillä sovelluksessa on helppoja ja nopeita harjoituksia ja tässä näkyy vähän oppilaiden kommentteja sen käyttämisestä ja niiden harjoitusten avulla voisi siirrottautua negatiivisista ajatuksista sekä jännittämisestä. Täältä löytyy myös materiaalipankki, jonka avulla tätä sovellusta voi esitellä oppilaille. Materiaalipankista löytyy esimerkiksi printattavia julisteita ja flyereita, joita voi laittaa esimerkiksi terkkarin tiloihin tai koulun seinille. Lisäksi löytyy somemateriaalia, jota voi postata esimerkiksi koulun somekanavilla. Sitten löytyy vielä PowerPoint-esitys ja esittelyvideo, joiden avulla oppilaille voi kertoa sovelluksesta esimerkiksi oppitunnilla. Lopuksi vielä se kiinnostava somepersoona, eli Ville Merinen, on psykoterapeutti ja mielenterveysvaikuttaja. Ville pyrkii poistamaan mielenterveyden stigmaa ja tavoittamaan apua tarvitsevia somekanavien kautta. Ville tuottaa sisältöjä Twitch-live-palveluun, Youtubein, TikTokiin, Discordiin, Spotifyhin ja toimii myös aktiivisesti Twitterissä. Nuoria kiinnostaa varmasti Villen tekevät henkilöhaastattelut tunnettujen somevaikuttajien ja pelaajien kanssa, esimerkiksi Roni Back, Ed Speaks ja Aleksi Rantamaa. Henkilöhaastattelut ovat psykoterapian omaisia keskusteluita, jotka kuitenkaan eivät ole psykoterapiaa. Keskusteluista on jätetty tarkoituksella tietyt elementit pois ja haastattelutilta on kysytty etukäteen, minkälaisista asioista he eivät halua keskustella. Täällä selviää YouTube-kanavalla, että Ville alkaa päätoimisesti tuottaa näitä somesisältöjä. sisältöjä. Tässä näkyy vähän niitä videoita. Katsotaan soittolistoista vielä. Iteni kiinnosti täältä nämä terapiakästit. Eli nämä on videoita, jotka käsittelee jotain tiettyä mielenterveyshaastetta. Ja jos ymmärsin oikein, niin nämä on tuolta Twitchistä. Live-lähetyksistä poimittuja juttuja, eli täällä on sitten keskustelua osallistujien kanssa chatin kautta. Henkilöhaastattelut löytyy myös täältä Spotifysta. TikTokista löytyy puolestaan lyhyitä ja napakoita ohjeita nuorille ja nuorille aikuisille, tai miksei vähän vanhemmillekin, vilkastaan täältä yhtä videota. Tietkää, miksi mielenterveysjutut on niin tärkeitä? Tällainen psykoterapeutti, joku tilastot hämähdyttää ihan hirveästi. Mieli-RYn tilaaman tutkimuksen perusteella joka kymmenes nuoria aikuinen on harkinnut kuluvan vuoden aikana vakavasti itsemurhaa. Voit tutustua Ville ja hänen ajatuksiin tarkemmin yöaamun jutussa psykoterapeutti Ville Merinen striimaa mielenterveyden ongelmista. Hei, tämä oli liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito-RYn perjantai-vinkkaus tällä kertaa. Minä olen Haapalaisen Anna ja haastan sinut sunnuntaina näyttämään vihreää valoa. Lisää tietoisuutta mielenterveysasioista pukeutumalla vihreään ja postaamalla someen kuvasi aihetunnisteilla vihreää valoa, yhdenvertaisuus, kymppi kymppi ja maailman mielenterveyspäivä. Tämän videon lopusta löydät perjantai soittolistan sekä kanavan tilauksen.